مطاب في, في العاشرة تحت سيعا مطاط ونعق ورافعة التنمية للسلامة الحمد لله خضاءات المهرجة الفضاءات متنوعة كتشمل معرض المتجمودي التقليدية الحمد لله حضروا. مختلف الاقاليم المغربيه وهذا العام حضروا معنا اقاليم ديال الصحراء المغربيه بشرف التعاونيات دائم وحضروا معنا التعاونيات من موريطانيا اللي كنرحبوا بهم هذه المناسبه هذه الحمد لله فضاءات أه مهرجان اللاطا تشكل واحد الفرحه بجهاز الساكنه واللي كيحضر معنا كان كل شيء اليوم فضاء خصب داخل الثقافه بناء مجتمع اصبحت راح الرياضه الان في مختلف القطاعات لهذا انتم كتشوفوا الفرصه كيتبانوا على الكليه اللي كتدير على عادات وعلى تقاليد <تصفيق> <تصفيق> على <تصفيق> شكل عروس كيتجمعوا انت وكيديروا اهازيج وكيديروا كيفما كتوجد العروس وكيتبانوا عليها